قصيدتي ورد ورد اخر اهمس في اذن الريح يا هبوبك انجلي عني لاختار في القبل اشهاها نفسي تشع حبه رمل وسط كتبان من جديد مجرد مجاز انا في التيه أحمل كلماتي في سهو عنك وأسرجها في آخر الفجر أسافر في اشتياقي جنونا كلماتي لا تدثرني من جنونك تحملني إليك في غفلة, في غفلة عني فأجدني أقتفي طلاسم من قصاصاتي ورق أصفر مفردات قصائد بلا أفق أشتهي فوضى كلما روتها ابتعدت عني شاردة, شاردة من النظام البحر يرفضني عبة عند الغروب فأحضنه كلما اشتدت حرارة النبض أنا كلمة فقط إن بتقت من شفق شاردي Большое кратко.